بسم الله الرحمن الرحيم دعوة الى انصار المهدي المنتظر في جميع انحاء العالم للوقوف بجواري وفي صفي حتى نستطيع اظهار المهدي المنتظر باذن الله فهذه الابحاث التي اقوم بعملها مهمة للغاية خصوصا انهيار السد العالي الوشيق والذي يجب فيه انقاذ مصر وكذلك اخراج دابة الارض الملكة كيلو كل هذه الاشياء تحتاج الى دعم كبير منكم ايها أنصار المهدي المنتظر ودعمكم لي وهو دعوتكم لي عند الناس وكل من لديه قناة على اليوتيوب يعلن اه لي عن, عن عني حتى لو بكلمة في اي فيديو بيعمله في قناته عشان يزود عدد المشاهدين عندي إن شاء الله وجزاكم الله كل خير وإن شاء الله أنا عند وعدي ليكم هي جائزة مليون دولار لكل مشترك في قناة أمل مصر إن شاء الله بدون يعني كذب أو دجل لأن أنا بكلمكم حقيقي وسوف أتزهله من النتيجة إن شاء الله ولن ينقذكم سوى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم كل جديد عن المهدي المنتظر بإذن الله وتوسيع قاعدة الجمهور حتى نتمكن من إنقاذ مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى والبحث الجغرافي عن مواقعها الجغرافية وشكرا على حسن استماعكم، تليفون 024 شكرا مرة أخرى والسلام